Lepo pozdravljeni dobri ljudje interneta. Prazniki so že tu, res z vseh strani nas obkrožajo in danes imam za vas eno luštno idejo za praznično obarvano sledico. Delali bomo praznično obarvano šarloto, taka retro slarica, mogoče malce bolj klasična, ampak, ampak je resnično vrhunska in tudi okusna. Zdaj pa kar zavihamo te praznične rokave in se lotimo peke. V večjo skledo dodamo jajca, sladkor in vanilje v sladkor. Z električnim mešalnikom stepamo slabih 10 minut, toliko, da krema posvetli in postane zračna. V skledo presejemo moko in nežno vmešamo. Maso za biskvit vlijemo na pekač, pokrit z papirjem za peko, premera 30x40 cm. Prestavimo v pečico in pečemo 15 minut pri 180 stopinjah Celzija. Biskvit, ko je še topu, pokrijemo s papirjem za peko. Čez damo čez papir za peko še eno krpo, eno desko. Zdaj pa se takole primemo in lepo obrnemo. Tako je najlažje dobit ven biskvit za rolado. Če topel biskvit, zavijemo v rolado skupaj s peki papirjem Zavijemo ga krajše strani. Biskvit za rolado zdaj lepo zavid v peki papir, odstranimo na stran, tako da se ohladi, preden ga namažemo. Zdaj moramo pa še eno rundo biskvita. Jaz bom naredil polovično dozo tegale prvega biskvita, če vam je pa laže, lahko pa spečete enako dozo biskvita, pa vam malce ostane na koncu še za pozupat. Skvizarolado razpolovimo po krajši stranici in ga premažemo z malinovo marmelado. Sedaj zavijamo dve manjši roladi. Posotma marmelado, ne smete prst tako zavijate. Takole zgleda prva polovica rolade, zavita v plastično folijo, folijo za živila. In tudi te drugo bomo zavili. Potem pa vse skupaj prestavimo ali za pol ure v zamrzovalnik, ali pa za nekaj dve urci v hladilnik. Mora se fin ustrediti, preden jo začnemo rezati. Ti dve roladi sta ble. Po ure v zamrzovalniku, zdaj pa čas, da jo narežemo in da se stavimo šarloto. Narezali bomo na slab centimeter, nekje debelo, vsako rezino. Za šarloto bomo pa potrebovali 18 cm bolo, obloženo s folijo za živila. Narežemo na centimetr debele rezine rulade. Ko imamo rolado takole narezano. lej tako, je lušna, začnemo z zlaganjem. Najprej jo bomo položili takole v spodle, potem pa okoli nje zlagamo ostale kose rolat, skupaj jih pa malce pritiskamo tako, da bo praktično nič špran med njimi, tako da krema ne bo ven zlezla. In tako lepo štukamo po vrhu, če vam ostane kaj prostora, lahko kakšen kos rolade date tudi na polovičko in ga potem gol date. Zdaj pa, če pogledate tale rob, ki čez skledo štrli, bomo preprosto samo obrezali in potem zalijemo skremo. V hladni vodi namočimo želatino. Mleko vlijemo v lonec, dodamo začimbe in ga zavremo. V ločeni skledi zmešamo rumenjake, sladkor in vaniljev sladkor. Začimbe odstranimo iz mleka. Krumenjakom prilijemo polovico vročega mleka. V mes neprestano mešamo. Sedaj to prilijemo nazaj v z mlekom in skuhamo kremo. V mes jo prav tako neprestano mešamo z metlicom. Kuhamo, dokler krema ne doseže 75 stopin celzija, preverimo pa lahko tudi takole z žlico. Gelatino dobro užamemo, jo dodamo v kremo in premešamo. Vse skupaj predsedimo skozi cedilo. Premešamo še rahlo, stepeno, smetano in vse skupaj premešamo, da se krema poveže. Tole kar smo pripravili, je čisto prava bavarska krema. Zdaj jo bomo pa približno tretjino ulili noter v šarloto. Potem bomo pa dodali še plast biskvita, ki ga bomo namazali z malinovo marmelado. A ja, pozabil sem vam povedati, tale dva kroga biskvita izrežemo na 14 in pa na 16 cm premera. Čez kremo položimo prvo plast biskvita. Prelijemo preostalo kremo in dodamo sveže maline. Skrijemo še z drugo plastijo biskvita. Šarlota je zdaj sestavljena. Tole mora iti, pokrijemo jo seveda, z folijo. Tole mora iti za nekaj 3-4 ure v hladilnik, tako da se krema strdi. Jaz bom šel pa zdaj kar domov, ko je že pozna ura in bomo jutri zjutraj pogledali, kaj je nastavl. Premažemo segreto, marelično marmelado. Okrasimo jo smetano in svežimi malinami. postrežemo. Dobar tek želim.